السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى مجددا في قناة نيشان قناة الصراحة والمعقول <hesitation> ماطيشة ماطيشة لالا ماطيشة لالا ماطيشة لدارت دارت القرون عاوتاني وصلت عشرة درهم في السوق وبطبيعة الحال ما بلا ما نعاودو نهضرو راه مساكن مساكن الفقراء راه واكلين العصاف هادشي ديال ارتفاع الاسعار راه دابا حنا راه دابا كان كنهدرو غير على ارتفاع الاسعار لان هذا هو الموضوع حاليا اللي هو لان هو اللي كيهم المواطنين هاد المشكل ديال المعيش اليومي الجديد في ماطيشة هو انه الحكومة قررت انها تمنع تمنع تصدير المطيشة المغربية للدول الافريقية علما انه راه كانوا كانت ماطيشه كتمشي ل موريتانيا السينيغال مالي يعني مجموعة من الدول الافريقية وهاد القرار غادي يكون نافذ من من من دبا يعني من دابا يعني منع التصدير ديال ماطيشه يعني في الحدود تما في القركارات في الديوانه الى لقاو شي كاميو يعني هاز معاه ماطيشه غادي يرضوه وغادي يخلص غرامه ولا شنو غايديرو ليه المهم قالوا لك سيدي ممنوع تصدير مطيشة المغربيه لها الدول الافريقيه الدول الافريقيه حتى فوت رمضان هذا عن ارتفاع ديال الاثمان ديال المطيشه في السوق المغربيه ولكن ولكن ولكن فين فين كتمشي المطيشه المغربيه بكميات كبيره يعني اين تذهب الطماطم المغربيه بكميات كبيره وعلما انه عليها اقبال كبير هذه الفتره من طرف الدول الاوروبيه كتمشي لاوروبا كتمشي لفرنسا السوق الاوروبيه اسبانيا فرنسا المانيا يعني الدول الاوروبيه الدول الاوروبيه اللي كايستهلكوا الماطيشه ديال المغرب بشكل كبير في الفتره وهي اللي تثبت في الغلاء ديال ديال الماطيشه لانه كما في اوروبا حاليا الماطيشه طلع في فرنسا راه كانت وصلت 30 أو 30 درهم مغربي يعني يعني اورو وال و... و... مغاربه هاد اصحاب الضيعات الكبيره ديال الماطيشه والمواد والخضر هو ملي كيشوفوا مطيشه طالعه في اوروبا كيصدروها بزاف بشكل أك... بشكل اكبر ملي كيشوفوا الثمن ديالها طالع في اوروبا كيزيدوا في الكميات وهي مطلوبه في الفترة مطلوبه في في اوروبا شيء علاش ان الاسعار ديال الماطيشه طلعت طلعت وبالتالي ا اذا كان اذا الى بغينا نديرو مقارنه ديال شحال اللي كيمشي لاوروبا وشحال اللي كيمشي لافريقيا غادي نشوفو بان داكشي اللي كيمشي لافريقيا اقل من اقل بكثير من داكشي اللي الأوروبا. اللي كيمشي لاوروبا إذن المشكل اللي كاين دابا غادي نشرح هو علاش محقرين افريقيا علاش هاد الدول الافريقيه اللي هي علما انها مجموعه اغلب هالدول الدول الافريقيه هما معترفين بالمغربيه الصحراء وعندهم كونسوليات في الصحراء في العيون وفي الداخلة وحاقرين عليهم علاش علاش ما حبسوا التصدير في هاد الفتره ديال رمضان حمايه للمستهلك المغربي تحبسوا التصدير لاوروبا ولا الا كان مثلا كتصيفطوا مثلا مثلا 500000 طن ولا 600000 طن ولا مليون طن نقصوه للثلث حيدوا الثلثين وخليو لهم الثلث على اساس انه يكون هادشي في صالح المواطن المغربي دابا راه غادي تخلقوا لنا ازمه مع هاد الدول الافريقيه لان هادي عنصريه اذا كان تمنع تمنع الى غادي تمنع تصدير المطيشه يتمنع على يتمنى على الكل يتمنع على اوروبا ويتمنع على افريقيا هنا غادي يكون عدد هادوك الدول الافريقيه الشقيقه اللي يقدروا الموقف ويقدروا الموقف ماشي دابا لانه اوروبا خايفين خا خا خا خا خا خا خا خا منها أشنو وضعتنا أوروبا؟ أوروبا الأغلبية الدول الأوروبية مدعمين المرتزقة ومدعمين الإنفصاليين في السويد وما معترفينش بالمغربية الصحراء وأكثر من ذلك داروا مواقف من بعد داك الإعتراف ديال ترامب بالمغربية الصحراء يعني اذا أشنو كنستافدوا من هاد أوروبا؟ أوروبا كلها يعني أنتم شتوا البرلمان الأوروبي استقبل البوليزاريو استقبلهم ويعني وكان تما الزعيم ديالهم وهالدول الدول الإفريقية كلها اللي دابا اللي منعت ليها التصدير ديال المطيشه راه الاغلبيه ديالها فتح القنصليات السنغال مالي السنغال يعني مش مهم الدول الافريقيه واللي غتحرم واحد تحرموها من, من المطيشه ديال المغرب هذه هذه غتبقى غادي عنصر، تكون عنصريه وربما غتكون هذه هات دعايات خطيره على المستوى الدبلوماسي و ممكن تسبب في ازمه دبلوماسيه بين المغرب وهالدول الدول البلدان الافريقيه اذا بالنسبه لاوروبا راه اوروبا راه اوروبا ما نفعتنا وما نفعتنا بوالو ها انتم دابا كتشوفوا المواقف ديالها يعني انتم حاقرين على الدول الافريقيه وخايفين من من ما ما ما اوروبا لي لان و واكثر من ذلك انتم بطبيعه الحال اصحاب الضيعات الكبرى راه هما مستافدين من هذا الشيء لان شكون اللي كيصدر كي الاوروبا. حنا عارفين الضيعة الكبرى شكون ديال من وماشي ماشي ديال الفلاح الصغير اللي خصكم تشوفوا المضاربين اللي كي لكي لكي اللي كيرفعوا الاسعار وكيتلاعبوا بالاسعار سواء في المواد الغذائيه وفي المواد ديال المحروقات راه راه الدوله والمخزن عارف والاجهزه ديال المراقبه عارفين شكون كيتلعب بالاسعار في المغرب واللي كيمشي ضحيه ديالها المواطن المغربي. ها رمضان قريب وانتم بانت لكم غير افريقيا باش تبنوا التصدير لافريقيا حنا ما بغيناش كاع ما نعرف التصدير لافريقيا ولا اوروبا حددوا لينا غير غير, غير نزلوا غير على اصحاب على المضاربين المضاربين اللي كيتلعبوا بالاسعار في المغرب و ل... ل... يعني أصحاب الضيعات الكبرى الفلاحين الكبار اللي كيستافدوا من من من من السيبه في هذا التنظيم ديال الاسعار لان مابكينش تنظيم الاسعار وحنا الشهر ش... المبارك قريب ما بقى له والو وبطبيعه الحال الا مشينا في هذا الحال ومع الازمه الدوليه المواطن المغربي اللي اغلبيه ديال ديال ديال الشعب المغربي مف... م... مكتحين وفقراء ما ما بطبيعه الحال مول 60 مول... درهم ولا 30 درهم ولا 40 درهم في النهار مسكين راه باش غادي يعيش باش غادي يعيش 10 د المطيشه 10 دراهم، البصله 7 دراهم، 5 دراهم، البطاطا 4 دراهم، يعني دقيق 5 درام الكيلو اللحم 70 درهم الكيلو، الدجاج 20 درهم الكيلو، فين غادي فين فين راه هنا فين غادخلوا ماشي عطس ديال لأوروبا لإفريقيا. وضربوا على المضاربين ورفزعوا لينا الدعم، رجعوا الدعم، رجعوا الدعم للشعب المغربي.